وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. جزائر جزائر جزائر، جزائر جزائر جزائر. جزائر وجيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين، جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين. نحن شعب الجبارين، نحن شعب الجبارين. من فلسطين التحية من التحية لشعب وارض الجزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر, جزائر, جزائر, جزائر, جزائر, جزائر يا جزائر الثوار يا بلد الشهداء الأبرار يا جزائر الثوار يا بلد الشهداء الأبرار من أرضك أبو عمار من أرضك أبو عمار أعلن دولة على الياس الراس اني <تصفيق> يا زائر يا زائر يا زائر يا زائر هب تجي <تصفيق> بالوريد شعبك معنو وما هو بعيد هب تجي بالوريد شعبك معنو وما هو بعيد ارض المليون والشهيد ارض المليون ونص شهيد تحيل الشعب الزائر يا زائر, زائر، إحنا دومه. إحنا دومه. الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر قاله الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر <تصفيق> يا صاير يا صاير يا صاير قولوا <تصفيق> يا صاير يا صاير يا صاير <تصفيق> عبد القادر احنا نحبك يلي اللي درب الثوره ضربه عبد القادر احنا نحبك يلي اللي درب الثوره ضربه شعبنا اخوه مع شعبك شعبنا اخوه مع شعبك يا جزاير نور العين جيناكم من فلسطين يا جزاير نور العين احنا شعب الجبارين احنا شعب نحبك يا الجزاير جزاير